Wei, well, memang. Allah samak kereta mana ni? Oh, sedak juga. Satgi saya tengok kereta samak. Wei, well, di mana eh mak? Bu kena roda aku ni. Oh, aku jual tanah atau titik mulus titik dia aku jualkan aku mulu. Kira la aku jual ni 10 ekar ni kereta ni. Ade saya, ente saya, saya nah, boleh kita boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Boleh, makan, pergi makan ni. Boleh makanlah. Pergi makan boleh lagi. Ya yes, saya, Bagaimana mak? Kau nak terasa segang yang mahu terasa jadi reba sekali? Mana boleh? Kamu takkan kuat minyak pun lah no. Tu, kaya? Oh apa yang mak mak? Jangan duduk katul ku, ku, ku, ku, ku, kuat nak dihuming tu kong lah ha? Aduh, tak dikak duduk gini Aduh saya. Nyawa boleh? Oh, nyawa tak apa Gajet apa tak berbeda? ada saja ada sentak kalah weh. Sidaknya kereta ni jauh nak kereta dengan kita, kita tolak dari sepoti Mak ni. Apa Mak? Aku tengok barang depan tu. Ha nah, waalaikumsalam Mak eh. Weh dia nak ambil buah kereta ni goreng nak hmm. ambil dia saja je depak. Yomi biarlah jomel hudus pun kamu dah rasa uh, lawan uh, barang dia seorang perempuan itu, itu, segar salgur jadi jadik nak <tos> gila ni? hmm, kereta buah nak tanya, nak tanya tau biar kira lo, iya boleh kau tupes lagi? Okay? boleh, ha? Huh? sedih boleh, ha? Huh? mari, ha? Huh. Terima kasih banyaklah juga hari ni Ember... Comel sungguh nak kongsi kereta ni Asal dia haulah Buat kereta Pak... kita kereta Ni hak tu beli Oh ya tu pay beli Dah nama gapa, hebat tu dia kau beli kereta ni Beli beli saya ada buah Budok-budok wak pak buah Wey... Kayanya dia Berhenti lah haju tempat-tempat kedah dulu Haa, nah, berhenti kedah minat dulu, apa Mak? Aku tak nak berhenti besar Berhenti halus saja. Biar dia takkan bayar sampai seribu Masukat uh, tiru ya 40 aku boleh buui Ah, berhenti tak? Berhenti dulu sebentar Berhenti dulu sebentar ...ni kita enak surak ke mereka... ...kita ini sakit... ...sepasang kita kena tarik kita ini... ...supaya apa? Tarik apa? Ketua mereka kena tarik... ...tarik apa? Ketua itu... ...dan sama kamu bayar kodok ni, ...orang nak saja... ...sepasang juga mereka berhenti... ...ni suih ada dos tangan kita... ...kita sepasang kita kena ambil kita ini... ...kita ambil kita ini... Jadi, of course, demo kasansak gak ketan. Sob, nebuleh toya. Tam tam tam tam. Ah, ya. Ya so bayadak. Ah, mak wayadun anu mak. Ngelitik jari kaki das kali ni. Malunya, korang. Hmm, bunyidi yo. Jatuh stane tak tahu gini, Kita tak mari tadi, mak. Jadi kesakik, mak. Keto Tak sakit Oleh ya, ah, lah. ya, aku bayar seumur Ha Urak lah Yang terstandard Aku bayar Bula-bula aku bayar Kamu bayar duanya eh. Kedah kopi Boleh hmm, bayar oh, Acu lain kereta Terbaik gaun minum Oh malunya Saru ni Nak tadi ni keto besar Sekarang klik jalan kaki, Tak do Se Jangan berlagak-karanya Tak sudah berlangsung K brightness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 Jadi... ...kalau minta maaf untuk saya hari ini? Jadi minta maaf untuk saya? Jadi saya maaf untuk saya Sebab ada orang yang saya tunai sore ini tidak akan tonton dia Jadi dia maaf 2, 3, 4 orang ini Jangan ke sini soalan yang saya tunai Tengah kerana? Mereka juga soalan dia Kita buat kelak naik diri dia sore Tak sah tu bimbel Lagi mana kita ini? Ada lagi mana saja Kereta dah nak sarik Sajar Tengok pula Sajar Rokok boleh Sajar belakang Memang nak dah